Ele aqui, Нечуть не видати Ой, щоб мого милого Нечуть не, не видати На жовтім кисточку Два світочки знати На жовтім кисточку Штець і for all Дякую!